يا أهلاً وسهلاً بيكم. آه النهارده حابين نتكلم عن موت الأسماك. إيه سبب موت أسماك الزينة؟ آه عندنا طبعاً أسباب كتيرة جداً منها أول حاجة أول حاجة تقتل أسماك الزينة الروائح. الروائح بتقتل السمك في التو واللحظة. يبقى أنت ما, ما ينفعش إن أنت تجيب معطر جوي آه وتحطه وتقعد ترش في الأوضة آه وطبعاً حوض السمك مكشوف فبيقع بعض بعض الاشياء في حوض السمك فبيأدي طبعا الى موت الاسماك. يبقى عندنا اول حاجه بتموت السمك عدم تغيير الميه وتعفن الماء وارتفاع السموم في الماء. تاني حاجه الروائح. تالت حاجه قله الطعام. ممكن واحد يقول لك مثلا ايه يقول لك انا مش هقدم للسمك اكل خالص الا مثلا ايه حبيتين مثلا في الاسبوع طبعا ده بيموت الايه بيموت السمك بيضعف مناعته احنا بنقول ان انت حط علف حط العلف يعني بايه بقدر متوسط يعني خير الامور الوسط ولو انت حطيت علف زيادة عن اللزوم وال والسمك مكلوش في الحالة ديت انت يجب عليك انت تغير المية لان العلف الزائد دهوت لو انت سبته طبعا يعني السمك شبع وطبعا سابل العلف ازاي دهوت فبيحصل تعفن بيعمل طفيلات ويعمل سموم تتراكم في الماء آه فبالتالي يسبب لك موت السمك فلازم لما تيجي تعلف اعلف بقدر, بقدر وسط آه ف كتر الوضع الطعام مش هو اللي بيموت السمك لا ده ده الفضلات الباقيه من الطعام هي اللي بتعمل مشاكل وبتؤدي الى عفن الماء وبالتالي بتؤدي الى موت السمك فانت تراعي ان انت تحط للسمك الطعام على اده على مقدار اللي ما يكفيه ولما يكون جعان حاجه بسيطه احسن ما يكون يعني ايه ساب الاكل والاكل ده يعمل مشاكل عندنا ايضا يجب علينا ان احنا لما ناجي نغسل حوض السمك ونحط المية للسمك لازم المية تكون مية مركونة ما ينفعش ان انت تجيب مية عادية وتقوم حاططها على طول من الحنفية دي ايضا من اسباب موت سمك الزينة فخلي بالكم من النقطة دي كويس قوي لو حطيت مية من الحنفية مباشرة فيها نسبة الكرور عالية فبيحصل ان السمك بيموت ما بيتحملش فلازم الميه تكون مركونه أه ولازم بقى ان انت كل فتره تحاول ان انت تزود شويه ميه يعني مثلا كل يومين تحط كوبايتين ميه زياده كل كل يومين تحط كوبايتين ميه زياده أه ايضا اضافه الملح في حوض السمك فاضافه الملح في حوض السمك بيقضي على العفن أه وبيساعد في انتاج الماده المخاطيه التي تغطي السمكه وتحميها، يعني انت حضرتك لو جيت تمسك السمكه تلاقي فيها ماده كده لزجه أه ماده مخاطيه. أه طول ما الميه نضيفه الماده ايه الماده دي بكثره على السمكه بتحميها من الطفيلات وبتحميها من المشاكل والتقرحات. أه أه ولما تضيف أه تضيف معلقه معلقه ملح على كل أربعة لتل ماء على كل 4 رتل مية تحط معلقة ملح ده بيساعد على انتاج المادة المخاطية يساعد ايضا وضع الملح على التقليل في مستوى السموم في الماء مثل الأمو... الامينيو يبقى انت لما تحط الملح بت... بتقلل من مستوى السم اللي موجود في الماء ايضا بيقضي على الطحالب ويقللها ف... ريت نحط ملح بس حاجة بسيطة جدا ما تكترشي معلقه صغيره جدا على كل اربعه لتر لتر ماء ده ايضا يعني ايه هيقضي على البكتيريا وعلى الطفيلات الموجوده في حوض السمك، وبالشكل ده هوت بنكون حمينا السمك من الموت المفاجئ بسبب الاخطاء اللي احنا بنرتكبها ويا ريت ما يقعد يحط دي في حوض السمك ويمسك ويمسك السمكه بايديه لان ممكن تكون ايديه فيها ريحه او فيها غير ذلك فده مش دي مشكلة كبيرة فنحافظ على السمك وبالشكل ده السمك هيعيش معانا مدة اطول بفضل الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته